Mwaacha ni roge Yeah changa If you wanna rap after me I suggest, suggest. kukunywa imagine na lyrics digest lyrically therapeutically mama mess siku shigard va At the end of the day Muse manga amen jure tu watu wanakufa nayo stay insane think about the future with the tik tik bambucha Nandika lyrics na shinda studio sikukucha. Kwa chiangi minta kwa chiadi ya kucha. Make sure umengara, make sure umepaka mafuta. Leo sikuji home, leo na shinda aluta. Kenye tuko nayo si tumeijenga kama mkuta. Alikuja kozo kienda duka, tutamkuta. Usijali juu, kani pesa mimi nitatafuta. Unanibamba hata ukiwa tu na matuta. Unanibamba kama nyami iko na mfupa. Stop. Naji wakenye unatafuta, we move to greater height, spend it to be fight. In fact you are right. I love you baby girl. Will you come and spend the night. Koma ni maisha. Achana na saa 6 na 00 uongo kwa picha. Tunaeza chichisha na si kuta kuficha Nakupenda design hata kwa hii ngoma si nimekuficha. Next wako alikuwa nakutoa nje ya ploti. Mimi nitakutoa nje ya county. Oh I'm sorry nje kanti, wanatakujua manze vile siuka si ndio hizo mali niuva street ni skill tu ndo itakutoa kwanja ja. Magoti deli manze ndo mimi ja. nataka mamorie wangu wa kuumejea nasema nataka mamorie wa kuumejea yeye yeye continue um, okay okay okay okay Yeah play with me is like playing with angel of death mi na kuacha ICU ukiongezewa breath rapa mkali ni mimi kawa mini hini nini kanibith nipate butcher ni, ni kupe tumaini ulikuja na mimi sasa unaniambia no nini mgu zake ziko juu kama lango la Lamborghini anapenda limi so kila time she wana simi ana sakamili ndoma ishi kuwe kamili imekoni kijiuliza maswali wanajifanya wajani ona nijiu wananionea bali aliniweka kwa ngoma akasema ina mistari hari hapa ni side bro bidisha hiyo mali furani kujua at the end of the day nikula ugali furani kujua at the end of the day umekula ugali nikicheki left right vitu ziko 420 for 20 ikifika mimi ndo naanza kuswali Polini ni kuna watoib but mmekam na majani See I'm a rapper and I'm a confession this is the shit that niggas don't want me to mention reach out to me look if you look on a depression reach out to me look if you look on a depression